بسم الله الرحمن الرحيم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عليها سافلا وأمطرنا عليهم, وامطرنا عليهم حجاره من سجين ان في ذلك لايه للمسلمين كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبيما من مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الثَّمَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين